Við erum að klára að semst að aðra vikuna af 3 í þessu stuttan mjög intensíva námskeiði. Þar að nemendur eru núna þessa vikuna að vinna í svo kölluðum hönnunarsprett þar sem þau eru að vinna hugmyndavinnu og búa til prótótýpur og síðan að testa þessa prótótýpur. Okkar hugmyndi semst app sem að, að veiti skammtíma tilboð í rauntíma. Semst þið að þú getur verið lappar kannski í Laugaveginn eitthvað af og þá allt í einu kemur bara tilboð í síman. En um var aðkveðinn þar sem er á, á, á drykkjum í klukkutíma eða eitthvað þeim stað að fá fólk innar staðinn og náttúrulega hjálpa að notum þeim okkar að fóka þú tilkvóð. there are 450 of and 92 teams. Nobody has ever tried to do what, what you all are doing in, in, in Rikipix this, this week. So I wanted to, to say thank you and let you know how psyched I am about it. Við erum að vinna í kringum dagatall sem að sem er staldarætt. Það er svona rafpappir og hugmyndin er sem sett að dagatall verði upp á vegg og verði eins konum svona heimilisvara bara. Inni þá eldur séð stofuna hjá fólki og samþænga þetta við tækin á heimilinum sem sagt á og iPad og svona þannig að þú getur þennan með sett viðburð fyrir allir fjölskyldunni sem við sem áta bóð eða eitthvað slétt og við erum að, sagt, að þróa fjöldtengi með útdraganlegum einstillingum þannig að við erum svona að sjá fyrir okkur að leysa vandamálið þar fólk er að stinga fjöldtengjum í samband við í samband við kanskje til að stinga bara tölun í samband en svo viljum við líka að sé umhverfisvæn og að það sé Við erum þess að setja hannar svona app sem að er leifir nótlandan um að sjá alla viðburðið sem er að gerast nálættir á tilteknum tíma. Þú veist, PubQuase, Karogee, tónuleikar og sem bara eftir svo Við erum bara komið með svona 3D-model af enni, það er ekkert komið með einn svona physical-model. Ég myndi sig stærsta áskorunin sé að halda fókus á uppbruninlegu hugmyndunum okkar. Það er ráðslega auðvelt að fara fram úr sér og fara alltaf ekki hennar flóknar og flóknar en það bara svona að halda í grunn koncertið. Það er ráðslega bæðin fyrirfram gefin tímaramma þannig að það þarf að passa þar allt saman inn þannig að maður þarf að vera bara mjög fljótur og breyðast við og læra af mistökunum breyðast við þegar maður á veggjum.